První miminko roku 2019 s trvalým bydlištěm v Hradci Králové se narodilo na Nový rok v Hradecké fakultní nemocnici přesně v 5 hodin a 14 minut. Marek z Lesák vážil 3730 gramů a měřil 51 cm. Maminka i Marek jsou v pořádku a v porodnici je již dnes navštívil také primátor města Hradec Králové Aleksandr Hrabálek, který mamince předal květinu a finanční dar od města ve výši 5 000 Kč. Zlatou pamětní medaili v hodnotě téměř 10 000 korun Marek dostane slavnostně během vítání občánků na jaře v divadle Drak. My jsme přijeli uh, už 31. Kdy jsme byli ještě poslední domů, že to nebylo tak akutní, a takže jsme oslavili Silvestra, připili si a za dvě hodiny jsme jeli zpátky. A co říkáte na Hradeckou porodnici? Jak to tady poprvé? Nebo... Po druhé, že jsme tady z Hradce, tak jsme neváhali a po zkušenostech, tak jsme jeli sem. Ano, ano. spokojení všichni jsou strašně ochotní a pomáhají, takže jsem ráda.